kanelbulle-muffinsen är så goda att jag inte kan börja med, jag vill bara äta upp alla på en gång. De smakar precis som en nygräddad kanelbulle. Enkla att göra, gå fort och bli alldeles supergoda. Jag lovar, ni måste prova de här. Och om ni vill se mig baka de här så ska ni fortsätta kolla för att nu ska jag visa er hur jag gör mina supergoda kanelbulle-muffins. Mm. Då börjar jag med att smälta smör i min lilla kastrull här. Oj. Så, det står där. Och jag smälter det på medelhög värme. Så, och under tiden som smöret nu smälts så ska jag vispa upp ägg och strösocker. Och det är två ägg. Med två lite strösocker. Det kommer jag nu att vispa riktigt vitt och fluffigt. Och det gör jag bäst med all visp. Så där, nu har det blivit riktigt ljust och fluffigt. Och nu har smöret också smält så att nu ska jag gå ner med kryddorna i smöret. Och sen ska jag blanda ihop allting till en härlig smet. Eftersom att smöret är väldigt varmt nu så tillsätter jag kryddor och det är kanel. Och kardimumma. Och varför jag tillsätter det just i smöret när det är så varmt är för att värmen drar ur smakerna och det kommer att smaka mycket, mycket mer än om jag bara hade tillsatt kryddorna rätt i smeten. Så om ni bakar med kryddor och har möjlighet att värma upp dem, gör det för det kommer smaka mycket mer. Medan smöret står och svanan så kommer jag att tillsätta de torra ingredienserna i mitt äggvisp och det är vetmjöl. Bakpulver. Vaniljsocker. Och en nypa salt. Så, nu ska jag röra ihop det här och det gör jag med en ballongvisp. Jag kommer inte att röra om tills det liksom blandats ordentligt utan bara så här lite slarvigt. Och sen går jag ner med filmjölk. Och filmjölken gör muffinsarna extra saftiga och så ger den härlig syra också som balanserar sötman. Så, så rör jag ihop det här lite grann men inte helt heller för att smöret ska också i. Sådär. Och smöret är fortfarande varmt men det gör ingenting. Det har svalnat lite grann så att nu ska jag ner med det i smeten. Och så skrapa ur kryddorna så att vi får med oss alla godsaker. Så. Och nu rör jag ihop det här till en slät smet. Och jag arbetar enklast med en ballongvisp. Men det funkar med en vanlig visp eller med en slikepott också om man vill ha det. Och så rör vi ihop inte för mycket för att när man arbetar ner vetemjöl i en smet då vill man vara försiktig. Är det så att man överarbetar smeten då kommer glutenet börja utvecklas. Då kommer vi få en ganska gummiaktig och kompakt kaka. Och jag lovar det är ingenting som vi vill ha. så Arbeta bara ihop tills du ser att smeten har blandats väl och alla ingredienser har gått in i smeten. Så, nu är smeten färdig. så såklart en muffinsplåt som jag har placerat ut 12 muffinsformar i. Jag älskar min muffinsplåt och jag skulle verkligen rekommendera er att investera i en sån här. De är inte så dyra men de gör stor skillnad under bakningen. Och vad för skillnad gör de då? Jo, Ibland kan det vara så att man har ganska ostabila muffinsformar, vilket jag har idag. De är liksom så här, inte alls stabila. Och då finns det en risk att om jag ställer dem här på en vanlig plåt, en platt vanlig plåt, så häller i smeten stoppar in i ugnen, då finns det en risk att när muffinsen börjar jäsa upp då kommer de här att vika ut sig och så blir det bara muffinskaos på hela plåten. Så muffinsform eller muffinsplåt är verkligen att rekommendera. Och nu ska jag skopa upp min smet i formarna. Och Då använder jag mig av en sån här härlig glasskopa med utskjutsfunktion. Jag vet inte vad det heter men det liksom skjuter ut smeten, de toppen. De använder jag mig av när jag bakar muffins. Då tar det bara gör så. Det blir lika mycket i varje form och det blir inget kladd. Ja, det är perfekt. Men så rekommenderar jag också er att skaffa om ni bakar ofta och behöver den. För är det så att man bara bakar någon gång ibland så behöver man inte ha en massa extra utrustning det är bara onödigt. Och det här receptet ger 12 stycken muffins. Om man bakar i en ganska stor muffinsform. Nu har jag ganska små formar i min plåt så att jag kommer att få några extra muffins. Men vad gör väl det? Det är bara positivt. Nu ska jag toppa de här med lite pälssocker innan jag kör in dem i ugnen. Varför jag toppar med pälssocker är egentligen för att jag brukar ha pälssocker på mina kanelbullar. Och när jag har bakat de här muffinsarna har jag märkt att det ger faktiskt ett ganska härligt crunch i muffinsen. När man biter i dem så liksom händer det någonting. Men vill man inte ha pälssocker på sina muffins så behöver man ju absolut inte ha det. Man kan bara köra in dem i ugnen precis som de är. När jag fyller mina muffins så fyller jag till en fjärdedel, höll jag på att säga, tre fjärdedelar. Och då brukar de jäsa upp bra och inte jäsa över. För det är en tråkig historia när det blir överjäst så att man får muffinsmet över hela Så Sådär, nu är jag jättenöjd och ska köra in dem här i ugnen. 175 grader över och undervärme i ungefär 10-12 minuter. Nu doftar det ljuvligt här i hela huset. För att mina kanelbollar och muffins blev precis färdiga och jag har nu tagit ut dem ur ugnen. Vad ska känna på den här doften. Det doftar precis som nygräddade kanelbullar och de ser helt fantastiska ut. Jag ska se om jag kan ta upp en. Så här, så Nu ska jag vänta på att de svanar lite grann innan jag provsmakar och ser hur de faktiskt blev. Jag tänkte att det kan vara fint att lägga upp muffinsarna på ett tårtfat. Det ser alltid så festligt ut då. Så det tänkte jag göra nu. Jag älskar att servera fika så här på härliga stora färgglada tårtfat. Eller sådana här kakfat i vårdningar, Som det här som jag har mina ägg på. Det är också jättefint. Och sådana kan man ju enkelt titta på loppisar. Där finns ju faktiskt allt. Det var en kvar. Sådär. Kolla vad fint helt fantastiskt ut och nu tänkte jag faktiskt att jag ska provsmaka en liten bit. För sen så ska jag ge bort de här. För det vankas nämligen kalas någonstans här i trakten har jag hört. Och då vill man ha muffins, det säger sig själv. Åh, de får fortfarande varma. Mm. Super. Alltså jag lovar, det smakar precis som nygräddade kanelbullar. Det är inte klokt. Man kan få kanelbullar typ på 15 minuter. Enkelt, snabbt, ljuvligt när man inte orkar stå i köket en hel dag och baka bullar. Då bara bakar man lite muffins. Hoppas att ni nu blev jättesugna på att springa in i köket och prova mina kanelbullmuffins. För de både doftar och smakar helt ljuvligt. Och om ni blir sugna på det så finns länken till receptet i beskrivningen här under videon. Hoppas att ni ska gilla videon och glöm för guds skull inte att prenumerera för att nästa video så bjuder jag på det här. Oh, de här chokladbollarna de är verkligen totalt beroendefrånkallande. Och bara så att ni vet, en liten varning här, jag tar inte något ansvar för eventuella beroenden som kommer utvecklas hos er nu när ni ska prova mina chokladbollar. Om ni prenumererar så kommer ni såklart inte missa det. Det säger sig själv. Så ha det så bra nu. Tack för att ni har kollat. Vi ses snart igen. Hej då!